God eftermiddag, allesammans. Eh, Johnny Norby heter jag och jag är kultur- och fritidschef i Åstrupps kommun. Eh, jag står här idag som man kan ana i Åstrupps konsthall. Och hälsar er alla välkomna, ni som tittar och eh, ni som är här. Vi har ingen jättepublik men vi har stycken på plats. Eh, för vi ska alldeles strax dela ut Åstrupps eh, kommuns kulturpris och Åstrupps kommuns kulturstipendium. Normalt sett så gör vi ju detta i samband med att vi får göra nationaldagen i Pärslund. den 7 juni. Jag gick inte det att genomföra av olika fräl och anledningar. Så därför är vi idag i Konsthallen och det är ändå roligt och trevligt att vi faktiskt har pristagarna som ni snart kommer att få ses redan på platsen här, rent fysiskt i verkligheten vilket är trevligt. Så att Gunnar Nilsson och Ida Monson finns här med oss uh, och uh, med det sagt så tänker jag väl att jag lämnar över till uh, den här mannen som är Stig Röström, kultur- och fritidsnämndens ordförande mm. och det är kultur- och fritidsnämnden som heter Pristagarna. Uh, så att nu ska jag bli lite assistent på Stig här. Yeah. Så ska vi dela ett lite priser. Ska vi börja med? Jag tänkte vi börja med. Okej. Okay. Så välkommen in i Jo, det här riktas ut till personer och, eh, som under längre tid har gjort en värdefull insats här för kulturlivet här i Årköps kommun. Och eh, du har ju väldigt lång tidskridd både glädje och musik i kommunen både som ledare för åsfolk, spilermans, eh, och som seniorsångare. Så det är en stor ära att få överräcka. Tack så mycket. Och så kommer lite blommor här från Johan nu. Tack gutt. så mycket. Tack så mycket. Och, Ska vi kalla upp äh, Fökerna Ida Månsson och om. Vi har ju också ett kulturstipendium att dela ut. Och I år delar vi ut det till Ida Månsson. Som då har tillbörjat sin bana och att främja den enskildes utveckling. Och genom det kulturella området. Och därför kommer du att få Åsopps kulturstipendium för att utveckla din konstnärliga ådra. Så... Tack så mycket.